سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتووفدر در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیویهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم میبیید و, و همونطور که مستحضرین تمام ویدیو های ما در آپارات و یوتیوب برای شما به اشتراک گذاشته میشه در سایر شبکه های اجتماعی شما میتونید آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاک رو دنبال کنید. تو این ویدیو میخوایم در خصوص نس شدن پاداش استخراج بیت کوین با هم صحبت کنیم هاوینگ بهش میگن و اینکه تاثیرش روی قیمت چی میتونه باشه الان که دارم این ویدیو رو براتون تهیه میکنم اوایل اردیبهشت ماه سال 1399 هست و اوایل خرداد 1399 این هاوینگ سال 2020 انجام میشه. اگه علاقمند هستین که بدونید تأثیر این نصف شدن پاداشه چه تأثیری بر روی قیمت و نوسانات قیمت بیت کوین داره و سایر ها ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید. خب همونطور که بارها بارها توی ویدیوهای مختلف براتون توضیح دادم و اینکه شما قطعاً میدونید بیتکوین سال 2009 به وجود میاد البته استارتش سال 2008 زده شده و اینکه طی ای تیه که از فردی به نام ساتوشی ناکاموتا به چاپ رسیده بود این رشته شروع میشه و اینکه سال 2009 عملا وارد بازار میشه و همونطور که میدونید این مسیر پرفراز و نشیب و طی میکنه تا به امروز میرسه به عنوان یه جایگزین بسیار بسیار ارزشمند در مقابل پول فیات هست و عملا بر بستر شبکه خودش داره ارزش و ثروت رو جابجا جا میکنه خب بعد از اون هم وقتی که بیت کوین اومد روزهای اول خب خیلی قیمت خاصی رو نداشته بالا نبوده به این صورتی که امروز میبینید هی hey, رشد کرده رشد کرده رشد کرده اومده تا به اینجایی رسیده که الان توجه همه رو به خودش جلب کرده اما چند روز پیش بود من یه مقاله ای رو داشتم میخوندم مثل اینکه به یه سری مقالات دیگه ای از سااتشی ناکامموو رسیدن که مربوط به سالهای خیلی قبلتر از سال 2008 که بحث پول نقد دیجیتالی رو مطرح کرده بوده با این عنوان و خب این نشون میده که بیت بیتکوین چیزی نبوده که یه دفعه خلق و سایه به زنی کسی برسه یا افرادی برسه معلوم نیستین ساتوشی ناکاموتو یه آدمه اصلا این اسم اسم ساختگی واقعیه یه آدم اسم گروه چی هست گمان زنی های زیادی در این خصوص میشه ولی خب هنوز کسی نمیدونه که به چه صورتیه و خب همینجوری این جریان ادامه پیدا کرده و بعد از اون وقتی که جامعه اقتصادی و فناوری اطلاعات با این مفهوم آشنا میشن میرن سراغ آل ها میرن سراغ هران چیزی به غیر از بیت کوین و در کنار اون هایی که بر بستر هر زنجیره بلوکی ایجاد شده. من توی صحبتم یکی دو تا مورد اشاره کردم یکی بحث پول فیات بود در خصوص این یه ویدیو مفصل توی کانال یوتیوب بهمون قرار دادیم حتما بریم پول فیات رو ببینید چیه؟ اصلا تفاوتش با کریپتوکارنسی چیه و اونجایی که پول ارزشش از دست میده واقعا کریپتوکارنسی چجوری اومده به کمک این ارزش. منتقل شده روی شبکه و اینکه چقدر تونسته کمک بکنه و تفاوتش با پول فیاته داستان این آلت کوین ها که بارها بارها گفتم دو تا ویدیو مفصل در خصوص سایت کوین مارکت کپ تهیه کردیم این سایت بسیار سایت با ارزش این هم توی کانال آپارات اون هم هست تو کانال یوتیوب هم هست پیشنهاد می کنم حتما مراجعه کنید ازش استفاده کنید این سایت خیلی سایت پر به در اصلا کسی که میخواد توی این بازار کار کنه اگر از این سایت استفاده نکرده باشه تا الان یه خورده عجیبه. خب توی این ویدیو همونطوری که گفتم میخوایم در بهوز هاوینگ و نصف شدن پاداش بیت کوین با هم صحبت کنیم. اص... توی سرفس هایی میخوایم در ادامه با هم بریم جلو، بحث استخراج بیتکوین هست دلیل هاوینگ کوینه که اصلا برای چی باید این کار انجام شد میتونست خب همه این تعداد BTC که میخواست اول برزید تو بازار دیگه چه کاریه تاریخهای مربوط به این رویداد هست که در چه زمانهای انجام میشه و از همه مهمتر از همه مهمتر تحصیلش روی هاوینگ تثیر این تحسین روی قیمته ببینید متناظر این تو بورس چیه زمانی که یه سهمی میخواد افسایش سرمایه از محل مثلا تجدید ارزیابی دارایاش بده از محل مطالبات بده یا یا مثلا سود انباشته بده که عملا تو دلش سهام این سهام جایزه میمونه دیگه که باعث میشه که یه تعدادی بیان بهش هجوم بیارن دیگه البته خب خیلی فاکتورای دیگه هم توش هست یا اینکه قبل از مجمع مثلا الان که با هم داریم صحبت میکنیم فصل مجامع بازار بورس که خب البته خیلی داغه این روزا و کسایی که تو این بازار هستن هرچی میخرن رشد میکنه انشالله که همیشه سبز باشن اه ولی اه در نظر داشته باشین که مثلا قبل از برگزاری مجمع به خاطر اون که تخصیص میشه یه سری سهما خوب رشد میکنه علتش هم چیه حالا نمیخوایم خیلی بریم سراغ این داستان بورز اون پبئیس و پبئیس صنعت و نمیدونم ارنه روش داره میکنه گزارش های سالانهشون دیگه تو اردی بهش حساب رسی شده سالانهشون تو اردی بهش ما در دقیقا مشخص ای پی با یک زنی رو دی پی و تاریخ اون فرصتی که برای پرداخت سود تقسیمی دارن همه اینا جذابیتهایی که باعث میشه رشد کنه. این همه اینا رو گفتم که به این اشاره کنم که این هاوینگ دقیقا همینه نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین هم باعث رشد شده بر اساس صنوات قبلی قبل از این تاریخی که ما با هم داریم صحبت می‌کنیم چند بار دیگه این اتفاق افتاده یعنی یه بار از 5 شده 25 یه بار از 25 شده دو که الان هست، و حالا داره میره به سمت 6.25 یعنی 6.25 صدامه بیتی سی بابت هر ماین کردنی یعنی اضافه کردن حل بلوک به شبکه داری پاداش دریافت میکنی جلوتر ببینیم چیه داستان ببینین استخراج بیتکوین اصلا از روز اولی که بیتکوین به وجود اومد دو تا قانون توش گذاشته شده یک اینکه این محدود است به 21 میلیون واحد BTC. و دو اینکه بابت هر حل بلوکی هر دویست و هزار تایی این پاداشی که میدیم پاداش میدیم و این پاداش نصف میشه. پس یکی بحث پاداش بابت استخراج دو محدودیت در تعداد واحده خب اونطوری که توی تصویر هم مشاهده میکنید پیشبینی میشه که اگر ما همین روند بریم جلو در سال 2140 میلادی تمام بیت کوینی که مد نظر هست توی این شبکه استخراج شده و چیزی به نام استخراج دیگه وجود نداره. سوال پیش میاد خب پس اینا که ماین ما دارن میکنن اون موقع بدبخ میشن؟ نه اصلا اینجوری نیست. اونا میان رو تراکنش توی شبکه دارن پول میگیرن. و خب مقالات متعددی در مورد این نوشته شده. اصلا تاثیر این هاوینگا توی کسب و کار ماین آیا باید جمع جور کنن برن چه جوری میشه؟ شبکه انقدر زیباطر راهی شده که آدم واقعا کیف میکنه که اولش چقدر قشنگ نشستن این دیاگرام کشیدن و روش تصمیم گیری کردن و در نهایت شده این بیت کوینی که من و شما داریم در موردش میخونیم و میشنویم داستان به این صورته که هر ده دقیقه یه بلوک تولید میشه تولید بلوک چه جوری از؟ انتقال این کد های BTC هست یعنی اینکه وقتی که هر شود ماینرها ها یه بلوک جدیدی رو به شبکه اضافه می کنند و، یه تراکنشی رو تایید میکنن بعد از این تایید مقداری بلوک ایجاد میشه مقداری از یه بلوک و اینکه این, این بعد برسه به یه بلوک وقتی یه بلوک رو تونستن از این تایید این تراکنش ها ماینر ها تونستند به میزان یک بلوک تولید بکنن یه پاداشی دریافت میکنن اون پاداش چقدر، الان که با شما صحبت میکنم دوازن و نیمه ولی یک ماه دیگه میشه 6 و بیست و پنج و وقتی که جالبه وقت این شد یه بلوک یعنی از تایید تراکنش هایی که ماینر ها روی شبکه انجام میدن یه بلوک تولید میشه وقتی که این تعداد بلوک به دویست هزار تا میرسه یعنی تقریبا زمانی که میان حساب میکنن هر چهار سال یک باره وقتی که به دویست هزار تا میرسه چیکار میکنه شبکه عملا پاداش رو نصف میکنه و جالب اینکه که پیشبینی ها بر اساس این زمان حالا این چهار ساله است و این هر 10 دقیقه بلوک هر چهار سالی یه بار پس عملا پاداش نصف میشه و این جذابیت بازی رو بیشتر کرده اصلا دلیل هافینگه چیه؟ قبل از که این بپردازیم میخوام پیشمینی شما رو بدونم فکر میکنید تا الان چند درصد بیت کوین توی شبکه استخراج شده تو این سالی که سمت راست تصویر میذارم حدستون رو انتخاب بکنید در ادامه وارد یه وبسایتی میشیم که اطلاعات بسیار بسیار دقیقی رو در این خصوص برای شما نمایش میده و به لحظه هم داره آپتیت میشه ببینید یکی از ش... همون که گفتم از شروط اصلی این شبکه بیت کوین همین نصف شدن رو پاداش بوده. اما وقتی که نصف میشه چه اتفاقی میافته؟ ببینید این نصف شدنی ابزاری برای کنترل ارز وتقاضا و یه راهیه که بتونه قیمت و قیمت و اون هزینه که برای زدان نگه داشتن شبکه توسط ماینه رو انجام میشه رو متعادل کنه یعنی چی ببین هر چی جلوتر رفتیم بیشتر مردم با مفهوم بیت کوین آشنا شدن و بعد جالب تر از همه این که خود بیت کوین روی کسب و کارهای دیگه چه تاثیری داشته همه بیت کوین رو میشناسن ولی پشت این مفهوم خیلی عمیق تری به نام زنجیره بلوک یا همون بلاک چین وجود داره اون بلاک چین اومده به کمک بشر و از ظرفیتی که داره در انجام کارها ازش استفاده میکنن تو حوزه پزشکی ثبت اسناد و املاک ود، آموزش خدمتتون شود اطلاعات سبتی و مشخصات فردی آدمها ها چیزایی که در این حتی در مثلا حمل و نقل هم اومده کمک کرده ببینید داره این بلاکچینه میره به این سهم که هر چیز هر آن چیزی که در خلق ارز، در زنجیره ارزش یک فعالیت ارزش افسوسته خاصی رو ایجاد نمیکنه از شبکه خارج شه با به اشتراک گذاشتنه اطلاعات ببینید مثلا قبلا ها که کارا کاغذی انجام میشه خاطرتون هست که در نفر آدم بودن رو کاغذ بنویسن بعد ببرن یکی ببره بعد نمیدونم یکی بایگانی کنه فلان ببین چقدر زنجیره طولانی بود حالا وقتی که میاد سمت مثلا به صورت اینترنتی یه کار انجام میشه یه دفعه یه تیکهی از فعالیت ها که ارزش افسوده زیادی رو به زنجیره ارزش یک کسب بکار کار اضافه نمیکرد خارج میشه خب مثال واقعترش چیه همین اینترنت بانک و موبایل بانک شما قبلا مجبور بودید که مراجعه کنید به بانک خیلی قبلتر اگه یادتون باشه اصلا تو شعب شواب بانک وجود نداشت. هر چکی هم بعد میرفت شعبه خودش. خود پاس شدن یه چک شد یا ما طول می کشید مثلا چک از یه شهرستان نمیگرفتین یا اینکه مثلا چک از تهران میگرفتین شما یه شهر دیگه ای ولی وقتی که اومد در قالب اینترنتی اصلا مسئله هست شد یا اینکه پروژه چکاوکی که تو بانک مرکزی انجام شد دیگه این لاشه چکه قرار نیست جابجا بشه. بره اتاق پایا پای. همون تصویره میره. و خب ببینید جریان این تبادل اطلاعات سرعتش رفته و خلق ارزش کرده برای مشتری بانک و برای بانک یه سری فعالیت اضافی که میتونستن ازش چشمشی کنن از مسیر خارج می کنن بلاکچین دقیقا همین کار رو داره انجام میده من مثال بانکیش رو زدنم چون همه با بانک سر و کار دارن حالا شما میری تو حوزه بهداشت و بهداشت و درمان میری تو حوزه حمل و نقل که در سراسر دنیا داره این کار انجام میشه آنگداد یه معسسه یه که توی سراسر دنیا محض گزارش و ریپورت این, این هم داره در حوزه حمل و نقل می‌بینی چه قوانین و مقرراتی داره حالا اینا رو بودن تو در قالب حالا اینترنتیش کرده بودن حالا یه صد دارن ارتباط میدن میانن از ظرفیت بلاکچین استفاده کنن پس بیت کوینه به غیر از اینکه بیت کوین بودن خودش رو ثابت کرد اومده چیزی رو به نام بلاکچین همون زنجیره بلوک به دنیا برای انجام کسب و کارهای مختلف معرفی کرده امیدوارم فرصت بشه و من بتونم یه ویدیو در خصوص این براتون بسازم بسیار بسیار جالب اصلا تعجب میکنید که کشورهایی که دور و ما هستن چه دارن از این ظرفیت برای توسعه فعالیتشون استفاده میکنن خب تا یادم نرفته اینو بگم من یه ویدیویی تهیه کردم در مورد اصطلاحات کاربری توسعه بلاکچین و کرپتو این بالا براتون کارت میکنم حتما ببینید چرا چون شما اگه بخواید در مورد این موضوع بیشتر بدونید هر جا هم مقاله میخونی همین اصطلاحاتو به کار بردن یا من توی ویدیوها از این اصطلاحات استفاده میکنن رو بدونید این بالا براتون کاردش کردم خب پس بغیر از اینکه یک کنترل ارزه و تقاضا رو انجام میداد یعنی اینکه وقتی که ارزه رو کم میکرد از طریق پا که توضیح میکنه تو شبکه کمک میکنه که تقاضایی که همون هست یعنی عرضه 10 واحد بوده تقاضا هم 10 واحد عرضه میشه 5 واحد تقاضای همون ده یا شاید با یه نرخی رشد بکنه بشه دوازده و این باعث این میشه که قیمت رو ببره بالاتر پس اونی که رفته ماینر که هزینه کرده سرمایه گذاری کرده ضرر نخواهد کرد و اینکه یه راهی هم وجود داشت خیلی میگن چرا خو خب همون این 21 میلیونو میومد یه دفعه میریخت تو بازار خب هیچ وقت این ارزشش رشد نمی کرد اگه این 210 این 21 میلیونو میریخت توی بازار 21 میلیون بیت رو میریخت تو بازار اصلا هیچ وقت به این عددا نمی رسید حتی یه چیزی هست به نام روز پیتزا پیزا دیو سچ کنید تو گوگل و براتون یه ای میاد بالا که طرف چه عدد زیادی بیت رو داده که مثلا یه پیتزا بگیره و به عنوان روز پیتزا میشناسن تو دنیا عددش نمیگم جذابه برید ببینید و حساب کنید ببینید طرف چندی میلیون دلار هزینه یه پیتزا پرداخت کرد. و اینکه یه سری معتقدن که اصلا بیت کوین یه طرح پانزی بزرگه در مورد کلاهبرداری ویدیوی ساختمون رو تو کانال میتونید کانال یوتیوب دنبال کنید اصلا طرح پانزی چیه و اینکه با این بحث حمیات چه فرقی داره؟ تفاوت اینا چی هست یا طرح های هایپ که یه نوکلاورداری اینا رو من توضیح می کنم که حتما ویدیوهای کلاهبرداری ما رو برید ببینید که باهاش آشنا بشین سرتون به راحتی کلاه نذارن چرا چون تو این بازار خیلی مرسومه که از این کارا انجام بدن و علت اینه که این داستان پونزی بودنه اینه که میگن روز اولی که بیت کوین اومده 50 تا پاداش میده بعد شده 25 بعد شده 12 حالا میشه 6 و 25 سه و خورده همینطور کسر میشه کم میشه کم میشه تا اینکه اصلا دیگه از شبکه محو میشه استخراج ولی و میگن این مدل مدل هرمی و اینکه این طرح این پانزی حالا یه سری هم اینجوری اعتقاد دارن و بارها دیدین که توی خبرها آدمای خیلی خاص میان میگن این مثلا طرح کلا تاریخی که براتون گفتم در خصوص هافینگ 2009 هزار تا نو پنجاتا یعنی اون تاریخی بوده که 50 تا شروع شده بعد دو هزار و دو دوازده بیست و دو و دوازده و نی. امسال بیست, بیست تقریبا تو خورداد ماه تاریخ 1399 اتفاق ها ادفتاشی شد بیست و بیست بیست و و 228 1.560 و همینجوری که میره جلو این عدد عدد کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میشه و در عین حال هست یعنی عرضه کم و کم و کمتر شد تقاضا با فرض ثابت بودن عرضه کمتری خواهد داشت و جالب اینکه که هر هم میریم جلوتر بیشتر شبکه شناخته میشه و اینکه تقاضا براش میره بالا یعنی رشد میکنه تقاضا پس این عرضه تقاضا تغاز... بالاتر میره عرضه کمتر میشه در نتیجه چی رشد خواهد کرد درسته قیمت قیمت رشد خواهد کرد و خب برای خیلی ها این مسئله جذابه حالا جالبه براتون میگم که این بیت کوینی که اینجوری به این سختی استخراج میشه یا بقیه رمز ارزهایی که توی بازار هستن اینجوری استخراج میشن قیمتاشون توی صرافی یکسان نیست روی سایت کوین مارکت کپ رو بتونم اشاره کردم هیچ‌کدوم 20 هزار تا صرافی رو دیده و اینکه این تازه 20 هزار تایی که کوین مارکت کپ ثبت کرده خیلی بیشتر از این نمیتونه باشه و هیچ کدوم از اینا با هم قیمتی یکسان ندارن این جذابیت بازاره و اینکه فرصتی رو برای کسایی به وجود میاره که میتونن آربیتراژ کنن بین این اکسچنجا یه ویدیوی آماده کردم براتون توی آپارات و یوتیوب هم اشتراک گذاشتم این بالا براتون کاردش میکنم در خصوص پیدا کردن بهترین قیمته شما قیمت های متفاوتی دارید و تفاوت تفاوت مشهودی موقعی که میخوایم بخرین بفروشین حتما ببینید شاید بتونین یه چیز گرانتر بفروشین یا اگر میخوایم بخرین یه چیز خیلی تر بخرید با قیمت پایینتر و حتما این ویدیو رو ببینید نکات خیلی جالبی توش براتون تهیه کردم حالا تاثیر این هاوینگ رو روی قیمت ببینیم همونطور که توی تصویر می‌بینید توی اولین بار که انجام شده در این قسمت میبینید یه رشد شارپی داشته بعد یه اصلاح داشته بعد دوباره رشد کرده و یه مسیر نزولی اومده همه مسیر نزولیش وقت از این قله از این کفی که توی اولین بار آفینگ انجام شده پایینتر تر بلکه فاصله معناداری باهاش داشته اومده تا دومی یه مدتی کوتاهی استراحت داشته و بعد بزرگترین رشد قیمتی بیت کوین به قله 20000 داشته و بعد اصلاح شده بعد دوباره رشد کرده یه ذره اصلاح شده و حالا منتظر هافینگ سوم هستیم و این مسیر مسیر تاریخی که حالا من نمودار جلوتر براتون یه نموداری رو میارم که اونو ببینید قشنگ این اطلاعات رو تو واضح‌تر میتونید مشاهده کنید همیشه رالی که برای بیت کوین شروع شده یک ماه بعد تقریبا یک ماه بعد از این آوینگ است تا یک سال پس از این تاریخ. یعنی همه اینا شواهدیه که میتونه بگه این مریض احتمال زیاد حالش خیلی خوب میشه ان و اینکه رشد خوبی رو خواهد داشت اما این صحبت ما تاکید به این نیست که شما حتما بری بخری همه موارد و جمعی جوانب رو بعد ببینی تو سایت bitinfo چارت ما اطلاعات بسیار با ارزش مندی رو توی ویدیویی که در این خصوص تهیه کردیم براتون تشریح کردیم به سایت bitinfo chart بسیار بسیار سایت قوی و پر محتوایی من پیشنهاد میکنم که حتما اون ویدیو رو توی کانال آپارات ما و یوتیوبمون ببینید به اضافه اینکه من این بالا یه سری وبسایت مفیدی که تو این زمینه کار کردم و براتون کاردش میکنم که حتما بهش مراجعه کنید به خاطر اینکه کسی که میخواد تو این بازار کار کنه بعد با این ادبیات و این ابزارا آشنا باشه این سایت بیت کوین بلاک هاف و اینکه اطلاعات بسیار خوبی در خصوص شدن پاداش بیت کوین و اینکه اصلا تا الان وضعیت بیت کوین به چه صورتی هست و به بهمون ارائه میکنه 19 روز و دو ساعت و 48 دقیقه و 20 ثانیه دو... دیگه این هافینگ اتفاق میفته اطلاعات کاملی در این خصوص تو این نمودار همونطور که میبینید داره این خط نارنجی رنگ داره میزان استخراج رو داره میگه همینطور داره کم میشه و کم میشه و کم میشه عرضه میاد ها و این خ ی بلاک هایی که داره توی بازار میاد و اینکه این بلاک ها بیت کوین که ببخشید داره توی بازار میاد 21 میلیون بیت کوین اینجا بیت کوین بر اساس میلیون 21 میلیون بیت کوین تو بازار خواهد آمد تا آخرین تاریخ این بی... سالا داره بالا نشون میده پایین هم تعداد بلاک هایی که بر اساس هزاره مثلا۲۱ هزار۴ 200 هزار 600 هزار اضافه میشه در یک میلیون بلاک در نهایت استخراج خواهد شد و این شبکه رو تکمیل میکنه. اسکرول کنیم بیام پایینتر یه سلی اطلاعاتی اطلاعاتی قبلا براتون گفتم 21 میلیون ده دقیقه یک بار ده هزار بللااک میاد هر چهار سال یک بار تقریبا البته. میشه اولین ریواردهش 50 تا بوده و همینطوری میاد تا 2140 که به صفر خواهد رسید اولین هافینگ در 29 نوامبر 2012 اتفاق اومده اتفاق افتاده که 210 هزار تا بلاک حل شده و دومیش هم مربوط به 10 جولای 2016 بوده که با به 420 هزار تا بلاک‌ها رسیده این هم نمودار که من روی این کلیک میکنم همونطور که توضیح دادم اینجا اولین هاافنگ و بعد یه دفعه رشد میکنه مسیر میاد بالا اصلاح میشه دوباره رشد میکنه یه روند فرسایشی اصلاحی طولانی مدت داشت تا اینکه نزدیک این هاوینگ دوم در سال 2016 میبینید که دوباره یه ذره قیمت رفته بالا بعد اصلاح شده بعد بعد مسیر. خودش ادامه داده و یه دفعه با سرعت گرفت و به قله 20000 رسیده و الان دوباره بعد از اون یه اصلاحی داشته رشد و اصلاح و الان توی این نقطه منتظر اتفاق بعدی هستیم که ببینیم به چه صورتی انجام خواهد شد همونطور که می‌بینید 18 میلیون و 340525 تا این لحظه که براتون صحبت کردم اد 21 میلیون ماین شده چیزی بوده 87 درصد استخراج انجام شده تو بیت کوین و همینطور که میایم پایین قیمت و خیلی اطلاعات دیگه رو میبینید و حتی مثلا بحث این موضوع هش ریت رو میبینید توی اینکه به چه صورتیه میدونید که هش بحث سرعت اتمام عملیت محاسباتی در کد بیت کوینه یعنی هر چی هش ریت بالاتر یا هش پاور بالاتر وجود داشته باشه سرعت بالاتر دستگاه های هش ریت و هش پاور بالاتر دارن عملا کارایی بالاتری توی این شبکه برای صاحبش ایجاد میکنه و میتونه خوب منافع مالی بیشتری رو براش فراهم کنه همونطور که میانی هر 10 دقیقه یه بار داره مثلا یه بلاک جدید جنریت میشه و تا الان چهلو... تا یعنی به صورت روزانه 144 تا بلاک در روز اضافه میشه به شبکه سختی شبکه رو داره میگه هش رو که براتون توضیح دادم و همونطور که اسکرول کنیم بیایم پایین میگه این بقی دیفیکالتی بعدی که به وجود میاد مثلا در چه تاریخیه و این اطلاعات بسیار کاملی رو در خصوص وضعیت بیت داره به ما ارائه میکنه و این اطلاعات به لحظه و به روزه همونطوری که مشاهده کردین در بالای این سایت هم داره روز شماره مربوط به نشدن این پاداشو به ما نمایش میده امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین اگر لذت بردین حتما ما رو لایک کنید با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون و معرفی کانال ما کانال یوتیوب ما به دوستاتون از ما عملا حمایت می کنید دو تا ویدیویی که مربوط به آموزش های مرتبط با این موضوع هست و براتون اینجا کارت میکن اگر به این، مفهوم مفهوم بلاکچین و کریپتوکارنسی علاقمند هستین پیشنهاد میکنم که حتما عضو کانال ما بشین با فشار دادن روی این لوگو و زدن اون زنگوله از آخرین اخبار و اطلاعاتی ما براتون به اشتراک میذاریم با باخبر میشین امیدوارم لذت برده باشین خدا نگهدار